الكثير من المستخدمين على موقع ايبي لا تعرف قراءة الفيدباك على الموقع ولا تعرف اهميته حسب رأيي ورأي كبار الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية برنامج الفيدباك هو واحد من العوامل الأساسية لنجاح موقع ايبي هيا بنا ننتقل للحاسوب وأعلمكم كيف نقرأ المعطيات في صفحة الفيدباك بطريقة صحيحة وما يمكننا معرفته عن التاجر من خلال الفيدباك انا الان موجود في احدى صفحات المبيعات الموجوده على موقع ايباي انتبهوا سانزل الى تحت ولكي ادخل للفيدباك الخاصه للتاجر انتبهوا في مربع السيلر انفورميشن بالسيلر انفورميشن يوجد لدينا اسم المستخدم الخاص لهذا التاجر في الايباي هنا جانبه هذه الارقام هي عدد الفيدباكس الخاصة لهذا التاجر انتبهوا ان الكثير من الاشخاص تظن ان عدد الفيدباكس لهذا التاجر او لاي تاجر هي عدد المبيعات لهذا التاجر بالحساب وهذا خطأ وساريكم ايضا لماذا وتحت هنا يوجد نسبة الفيدباك الايجابية في الحساب 98.8% يمكننا حفظ هذا التاجر سيف ذا سيلر وحفظه لدينا في قائمة التجار التي ستكون محفوظة لدينا والرجوع إليها لاحقاً تابعوا عندما نضغط على Save the Seller ويمكننا مشاهدة قائمة التجار الذين نحفظها فوقنا في My eBay Saved Sellers هنا نرى جميع التجار الذين نحفظهم سأرجع إلى تحت وهنا Contact Seller إذا نريد التواصل مع هذا التاجر Visit Store يمكن الدخول لمتجر التاجر و See Other Items يمكن الدخول لحسابه ورؤية المنتجات الأخرى التي يبيعها ولكي ندخل لصفحة الفيدباك الخاصة لهذا التاجر نضغط على العدد الفيدباك المبين هنا جانب اسم المستخدم سأضغط عليه وانا الان في صفحة الفيدباك لهذا التاج انتبهوا اولا يمكننا رؤية الـ نسبة الفيدباك الايجابية لديه و اي بكيف يحسب نسبة الفيدباك الايجابية انتبهوا لكي نعرف المعادلة علينا تمرير المعادلة لهذه الجملة هو is feedback percentage calculated وانتبهوا انه يجمع العدد الكلي للـ positive الفيدباك السلبية والفيدباك الايجابية يجمعها مع بعض ويقسمها على الفيدباك الايجابية فهذا هكذا هم يحسبوا الفيدباك الايجابية الفيدباك عدد الفيدباك الايجابية والسلبية خلال 12 شهر الأخير اي خلال السنة الاخيرة فهنا نعرف ما هي النسبة الايجابية انتبهوا تحت يمكننا معرفة من اي سنة اشترك هذا التاجر على موقع ايباي وتبه هنا يمكن معرفة هل هو توب سلر سيلر او لا أنه يوجد عدة عوامل التي يجب ان تتوفر في الحساب لكي تحصلوا على هذه الوسامة وخصوص انكم تكونوا توب سلر Seller يجب ان يكون Consistently Received High Buyer Rating اي ان تحصلوا على تقييمات عالية من المشترين بشكل مستمر Ships item كويكلي نشحن المنتجات بسرعة has earned a track record of excellent service من كثرة التقييمات العالية من المشترين حصل على تقييم عالي بخصوص خدمة شحن ممتازة فهذه هي احدى العوامل يوجد عوامل اخرى يمكن في فيديو اخر ساشرح ما هي العوامل الاخرى فهنا نعرف اذا هو top rated او لا ننزل الى تحت و. هنا انتبهوا هنا نرى كمية الفيدباك التي حصل خلال الشهر الاخير الست اشهر الاخيرة و 12 شهر الاخير فانتبهوا يمكننا معرفة كم هذا التاجر هو كان فعال في السنة الاخيرة في الست اشهر الاخيرة وفي الشهر الاخير انتبهوا انه يوجد لديه سبعه وعشرين ألف وواحد فيدباك ب 12 شهر الاخير في السنة الاخيرة هذا عدد كبير جدا وهذا يدل انه فعال ايضا في الست اشهر الاخيره يوجد عدد كبير جدا وهنا ايضا في الشهر الاخير يوجد عدد كبير جدا نسبيا، فيوجد حسابات التي نرى هنا عدد كبير جدا في 12 شهر الاخير وفي الست اشهر الاخيره او في الشهر الاخير يوجد عدد قليل جدا، هذا يدل انه كان فعال في السنه الاخيره وخلال هذه السنه انه قد قلت مبيعاته لانه عدد الفيدباك الكبير نفسره انه يوجد لديه عدد مبيعات كبير جدا انتبهوا ساقول جملة مهمة جدا انه ليس جميع المشترين سيكتب لكم فيدباك ويعطوكم فيدباك لانه يوجد عدد كبير جدا من المشترين يروا ان اعطاء الفيدباك بالنسبة لهم هو جهد ولن يعطوا اي فيدباك فانتبهوا لهذا الشيء لذلك هذا المعطى الذي مبين هنا هو ليس عدد المبيعات ايضا يمكنكم رؤية الفيديو الاخير بخصوص الفيدباك فيه اشرح انه حتى لو مشتري اشترى منا عدة مرات في متجرنا الفيدباك الإيجابي سيعد مرة واحدة هنا نرى الفيدباك يونيك عدد المميز العدد المميز والحصري لهذا التاجر وليس العدد الكلي للفيدباك يمكنكم الرجوع لفيديو الفيدباك فيه اشرح كيف الفيدباك او كيف اي يحسب الفيدباك فانتبه هنا يمكننا معرفة مدى فعالية التاجر في الحساب في السنة الاخيرة في الست أشهر الاخيرة والشهر الاخير ورؤية هل هو حقا يبيع كميات كبيرة جدا او لا انتبهوا في المربع الذي جانبه يوجد الدي اس ار او الديتل سيلر ريتنج هنا أيضا المشترين يقيموا التاجر حسب عوامل أخرى. انتبهوا هنا يقيمونه حسب Item as Describe هل المنتج الذي وصلهم كما هو مشروح عنه في صفحة المبيعات؟ Communication هل التواصل مع التاجر كان جيد؟ Shipping time هل وقت الشحن كان مناسب؟ هل تأخر أو لا؟ Shipping and handling charges هل أسعار الشحن التي عرفها هذا التاجر هي معقولة او لا فيقيمون التاجر من واحد الى خمس نجم انتبهوا عندما امر الماوس على اي نجمة نرى كم هو مقيم من خمسة هنا لنفترض 4.9 من خمسة فهذه ايضا عوامل مهمة جدا للحصول على التوب ريتد يجب تقييمنا هنا ان يكون عالي جدا هذه هي بخصوص الديتل سيلر ريتنج والريسينت فيدباك ريتنج يمكننا معرف ماذا فعالية التاجر وهو حاليا فعال ويبيع او لا وايضا هنا الديتل سيلر ريتنج نرى التقييمات الاخرى للتاجر بخصوص عوامل اخرى التي شرحتها هنا ننزل الى تحت وهنا انتبهوا انه يوجد لدينا تقسيم الفيدباك الذي حصل عليه التاجر يمكن الرؤية تتبهوا فيدباك از سيلر هنا نرى جميع الفيدباك التي حصل عليها بصفته كتاجر اي مشترى اشترى من هذا التاجر وكتب فيدباك لهذا التاجر والفيدباك الذي يكتبه المشتري للتاجر التاجر حت الطبيعي يحصل على هذا الفيدباك بصفته كتاجر هنا نرى جميع الفيدباك التي حصل عليها هنا نرى الجمله الذي كتبها المشتري وهنا نرى عنوان المنتج في صفحه المبيعات الذي اشتراه هذا المشتري هنا نرى السعر، هنا نرى اسم المستخدم أول بند وآخر بند من اسم المستخدم الخاص به وعدد الفيدباكس له، وننتبه يمكن الضغط على View Items سأفتحه بنافذة جديدة ورؤية المنتج الذي اشترى هذا هو المنتج الذي اشترى، فيمكننا معرفة المنتجات التي بيعت انتبهوا أيضا يوجد لدينا هنا. عدد الفيدباك الكلي هذا عدد الفيدباك الكلي للمشتري انتبه يوجد لديه 367000 فيدباك تقريبا كلي عدد كلي للمشتري اي هذه عدد الفيدباك السلبيه وعدد الفيدباك الايجابيه وعدد الفيدباك التي شخص الذي اشترى عده مرات من هذا التاجر سيعد هنا عده مرات لنفترض هنا انتبهوا هذه الجملة وهذه الجملة مشابهة، اسم المستخدم مشابه، فهنا اغلب الاحتمالات ان يكون الشخص الذي اشترى منتجين وعرف فيدباك لهذا المنتج ولهذا المنتج، فهنا سيحسب مرتين ولكن في اليونيك هنا سيحسب مرة واحدة. فانتبهوا هذا الفرق بين 367000 و 299000 ألف يوجد تقريبا ألف فارق. هذا هو عدد الاشخاص الثابتين للمتجر تجد انه تقريبا يوجد لديه سبعة وستين الف تاجر ثابت الذي يشتري منه كل اسبوع كل شهر كل سنة لا يهم كل فترة زمنية يشتري منه انتبهوا لعدد المشترين الثابتين لهذا التاجر عدد كبير جدا فهنا كما ذكرت يمكن رؤية العدد الكلي وهنا اليونيك لانه يوجد فيدباك سلبي الذي ينقص بواحد من العدد الكلي هنا ويوجد الاشخاص التي تشتري عدة مرات من هذا التاجر وايضا يحسب مرة واحدة ولا يحسب عدة مرات فجميع هذه الاشياء ناخذها بالحسبان نقص العدد الكلي للفيدباكس من العدد المميز الحصري لهذا التاجر والفارق هو عدد الاشخاص التي تشتري منه بشكل ثابت. تابعوا انكم تعتبروا حسابكم او متجركم اي متجر عادي تفتحونه في بلادكم ويوجد لديه زبائن او مشتريين ثابتين يشتروا منكم كل فترة بين الحين والاخر طبعا يوجد لدينا ايضا بخلال التقسيم هنا يوجد لدينا رابط feedback as باير يمكن رؤية هل حصل على feedback كمشتري لانه كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة عن الفيدباك انه اي صاحب حساب يشتري من الحساب منتج معين التاجر ايضا له الحق ان يعطي فيدباك للمشتري ولكن الفيدباك سيكون فقط ايجابي لا يمكنه اعطاء فيدباك سلبي وهذا طبيعي جدا لكي لا ينتقم من اي مشتري يكتب له فيدباك سلبي فهنا اذا ضغطت على الفيدباك از باير يمكن رؤية اذا يوجد فيدباك تابسوا انزل الى تحت الى تحت يوجد لديه فقط 98 فيدباك في الحساب هنا اي انتبه هنا مقارنة في فيدباك اذا سيره يوجد لديه 367 الف فيدباك فهذا التاجر يشتري بعض المنتجات من حسابه ولكن هو بالاخص يبيع منتجات في حسابه فيمكننا رؤية هل هذا الحساب يبيع ويشتري او فقط يبيع منتجات انتبه انه يوجد لدينا ايضا هنا بند الذي يسمى بالريزيرف فيدباك وهنا الف وثمانين. انتبهوا انه عندما تحصل على فيدباك سلبي يمكنكم تحويله لفيدباك ايجابي ولكن المشتري عندما يعرف لكم فيدباك سلبي ليس لديه خط رجعه او لديه الامكانيه لتحويل الفيدباك هذا الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي فانتبهوا يجب علينا نحن ان نرسل له طلبيه لتحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي لكل من يريد ان يعرف كيف في الفيديو مبين رابط الفيديو الذي يشرح كيف يمكنكم إرسال له الطلبية فانتبهوا هنا يوجد عدد المرات التي نجح هذا التاجر تحويل الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي الف انتبهوا هنا نرى مدى جدية هذا التاجر فهو لقد نجح الف مرات تحويل الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي وهذا عدد كبير جدا وأنه يحافظ على سلامة حسابه ويعمل بجد ليحافظ على سلامة حسابه فانتبهوا لكمية المعلومات التي تعلمنا عنها وعن التاجر هنا عن هذا الحساب من خلال الفيدباك مهم جدا أن تراقبوا الفيدباك للتاجر فمن خلاله نعرف الكثير من المعلومات عن التاجر وأداء مبيعاته ومهنيته في إدارة متجره وسؤالي لهذا الفيديو ما هو تقييم الفيدباك في حسابك هل هو جيد أو غير جيد اكتب لي في التعليقات إجابتك وسأحاول قدر الإمكان تحسين الفيدباك الخاص بك أيضا لكل من يريد التعرف أكثر عن مجال الفيدباك يوجد فيديوهات أخرى مبينة هنا يمكنكم مشاهدتها وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة يوجد هنا الزر تحت الفيديو للاشتراك بالقناة ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية أيضا لا تنسوا الضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر